Hey, two four, turn it up. Go to the Whoa, whoa, Oh, وانا جاي عالمود جاي في كتير شغلة عواد اما تشيل صفي حسابي استنى خليك حد الصافي كله كلاكيع وكله بتاعي واسال السين روزن بواكي ده انتو حفيد ارجع ع زماني وري الخبيث انضاف يا مجالي كفايه هلاقيك وانا جاي عالمود جايب في كتير شغلة عواد اما تشيل صفي حسابي استنى خليك حد الصافي كله كلاكيع وكله بتاعي واسال السين روزن بواكي ده انتو حفيد ارجع ع زماني وري الخبيث انضاف يا مجالي بس ع كله ع الدكة من خمسة لستة ما اسمعش حس المغفلين انا باجه حنتفى واروح بلعها والعب بنزين واروح تشيله وراز منا بطرنا كتابين بس على السكة كله عدك امقش فيه من خمسة لستة ما اسمعش حس المغفلين انا باجه حنتفى واروح وكلها والعب بنزين لو راس بطلنا كتابين فستك انت ومش مش اصيل عملت ما عملت شيل كسرت عينك و من سنين بتنزمني اش اسمك عويل حلتقصة بقصة اه وايا حلوة مغلباني ضرب ضرب مفيش زار انا جاي في الدم انا جاي في طار ضرب حي اهلي و رشاش قدنا لا صلحة مرضاش لما تيجي انت صاحبي ولا زميلي انت عشره ولا شئي اعوج عليك يا ديما نيجي متتركوش لما تيجي انت صاحبي ولا زميلي <تصفيق> مش ايه عوجها عليك يا جنبي فستك انت ومش اصيل مالتمحر عم تشيل كسرت عينك كل سنين ماتلزمنيش اسمك العويل مافي <تصفيق> على موب جاف كتير شغلت ما ماتشيل صفي حسابي استنى خليك حد الصافي كله كلكي اهو كله بتاعي واسال السين لوزان بواكي ده انتو حافيين ارجع زماني ور الخميس انتو فى مجالك فاي هلاقين بس علي السكه كله عدك فيه من خمسه لسته مسمعش حس المغفلين انا باجي حنتفها واروح واكلها والعب بنزين ونطرت الشله ورازمنا بطلنا كتابين يا يا